אבל נחשוב רגע בנוגע למידול אוכלוסייה, והתמונות שנמצאות כאן הן של הידועים ביותר, למעשה איש כאן הוא המוכר ביותר כאשר מדברים על הנוסה של אוכלוסייה והמגבלות לגידול באוכלוסייה. זהו תומאס מלטוס, הוא היה כומר בריטי, כותב וידאן. וזה היה בשלעי 1700 בסוף המאה ה בתחילת המאה ה-19. הוא התגע את הרעיון שהאוכלוסייה יכולה לגדול ללא גבול, ושאנו תמיד דרך טכנולוגיה נהיה מסוגלים להכיל שסביבה בסופו של דבר היא זו כמה או איפה האוכלוסייה יכולה לגדול. ווירל הולץ, אולי אני מבטא את שמולו נכון, הוא היה מתמטיקאי בלגי שקרא את עבודתו של מלטוף, וניסה למדל את ההתנהגות שמלטוס דיבר עליה. שאומרת שכאשר אני עילות סביבתי, אולי אוכלוסייה אכן גדלה באופן אקספוננציאלי, אבל כאשר נתקלים באיזה, ש... באיזה סוג של גבולות מהסביבה, זה בעיקרון ייצור עיקום הסימפטוטה אל עבר חלק מהאוכלוסייה. בעיקר מלטוס חשב שזה לא יהיה עיקום נקי וחיובי, היא למעשה חשב שהאוכלוסייה תלך מעל ההגבלה ותקבל קטסטרופה, was taten und tut mit dacht la gebul und suk shundai ist anat misviv la gebul durch die katastrophe so niton omar she meltus bahuruptimi w aval lafom la dirha matematika w mishvad differensialiyot al af she זה החלטיה שלנו, זה החלטיה שלנו, và נניח ש- n היא פונקציה של t, אז n כפונקציה של t זה משהו שאנחנו נאסף בו בסרטון הזה, ובסרטונים הבאים דף אחד לחשוב על אקל מגדל, הוא מהו קצף ושינוי, לפי, קצף ושינוי של החלטיה מאחר שזמן, איך מתקשרים לדברים, לכן מהו קצף ושינוי? של האוכלוסייה ביחס לזמן. אז uh, dn, dt, דרך אחד לחשוב על זה, זה יהיה פרופורציונלי לאוכלוסייה. ניתן לומר שזה יהיה כמה קבועים פרופורציונליים, כפול האוכלוסייה, כפול האוכלוסייה עצמה. זה הגיוני כאשר האוכלוסייה קטנה, ואז לא יהיה שינוי כזה גדול. פר, יחידת זמן, כפי שיקרה, אם אוכלוסייה תהיה גדולה יותר. כי אחרי שאוכלוסייה גדולה יותר, תהיה גדילה מהירה יותר פרח איתת זמן. למעשה זה קל לפתור. משוואה אדיפרציאלית. תכן נעשית את זה מומלץ לשבוד, לצעור אותו וידאו לנסות להמשיך לבד. אבל אנחנו נמשיך כאן לפתור את זה. נראה כאן שאנחנו מקבלים פעולה מערכתית. אז עבור N. עכשיו נעשה זאת, נפתור זאת. נפריד את שתי נפריד את אז euh, נחלק עם שני הצדדים ב-n, נקבל 1 לחלק ל-n אם נהפוך שני הצדדים ב-dt, אם חושבים על dt, זה משהו שניתן להכפיל. אם נחפיל את שני הצדדים, אז, או שנחלק את שני הצדדים ונחפיל את שני הצדדים ב -D -T. נקבל 1 לחלק ל-n, dn בצד שמאל, ובצד ימין נקבל r כפול dt ושימו לב, קיבלתי את DT בצד ימין. אז זה כך שקפנו את שני הצדדים בהן, ואחר כך יילקנו שתי הצדדים בהן. הקיבלנו אחד חלקי N כאן. כעת, מה שניתן לעשות זה לקחת את האנטי נגזרת ששני הצדדים. אני את האנטי נגזרת ששני הצדדים. ומה נקבל בצד השמאלי? נקבל את הלוג של הערך המוחלט, של האוכלוסייה שלנו. ואם אנחנו מניחים שאוכלוסייה תמיד תהיה שונה מאפס, אז ניתן להסיר את הערך האבסולוטי. אבל מי עד נעשה זאת? זה יהיה שווה r כפול T. R כפול T. אז אפשר להוסיף את הקבוע כאן, אבל ממש זה בצד אחד. אז R T C. R T C. כעת אם אנחנו רוצים לפתוע, והוא n, ניקח, אם זה שווה לזה, אז e בחזקת זה, זה אמור להיות כמו e בחזקת, דרך לחשוב, אז e הלוג של הערך המוחלט של n, זה שווה לזה, דרך כלל להגיד ש-e שווה לדבר שכאן, נעשה זאת כך. ניקח e זה, כל זה, נעשה את החזקה הזו, זה שווה, כמו ש-E בחזקת הצד השני. נשאר עם E בחזקת לוקטיבי, של N, של ערכם מוחלט של N, זה ייתן לנו את ערכם מוחלט של N, בואו נניח ש-N הוא חיובי, נניח שאוכלוסייה גדולה יותר מ ו... אז כל צד שמאל, נעשה את זה, פשוט, N, אז צד ימין שלנונו יהיה י ב Cheskat R T plus C. אאשא או זה אותו הדבר. הדבר הזה كانوا הדבר מוי ב Cheskat R T, י R כפול T, כפול. אאשא נאסה י e באותו צבע. י ב Cheskat כפול י e ב C. כפול א' e ב hexadecimal נחון פשוט נקח את א' e ב hexadecimal שומש יש שני אצטדים ליתנו לנו א' ב hexadecimal ארדי כפול א' ב hexadecimal C ומי רוצה פשוט זה זה כמה... כפולים שרירותיים אינכם רצם זה א' ב hexadecimal כפול זה א' ב hexadecimal C נגדי כפול א' ב hexadecimal כפול C כמובן, תמו לבטחנו את המשוואה הדיפרנציאלית. לא קיבלנו את המציאות הפחות אופטימיטיזו של מנטוס שאנחנו מניחים לעשות את זה, אבל אנחנו מניחים שהאקוסיה הולכת לגדול כצפוי שינוי של האקוסיה ביחס לזמן, תיה פרופורציונלית כאשר כשקורתים את המשוואה הדיפרנציאלית הזו, אנחנו מגלמים שיש אקוסיה פונקציה של הזמן. למעשה אנחנו עושים את זה במפורש יותר, זה, שזה פונקציה של הזמן, בוא נזיז את את n 100 ונכתוב זאת באופן הבא, n של t יהיה שווה לזה, וזה, זה הפתרון שלנו, משוואה דיפרנציאלית. שוב, זה, גדל הנצח, ואנחנו יודעים את התנאים שזה, נניח שחודים שn שווה ל שn של 0, כאשר הזמן שווה ל-0, נניח שn התחלתי, אז מה יהיה c? n של 0 יהיה שווה ל-c, c כפול e בחזקת 0, אז אנחנו יודעים שחזקת 0 זה 1, אז זה יהיה שווה ל-c, אז c יהיה שווה ל-n התחלתי. כעת ניתן לכתוב זאת, שהפתרון לדבר הזה, הוא n כפונקציה של t, אה, כפונקציה של t, יהיה שווה ל-c כפול, שימו לב, ב-n התחלתי, אוכלוסייה ההתחלתית שלנו, c כפול e r, תי, תי, כעת שוב, זה מערכתית, בעיקרון אנחנו נושא שלנו יותר רק כך, אם נאייר את זה בגרף, זה ראה, זה הציר הזמן, זה ציר n שלי, כאן ניתן לומר שציר y שווה ל-n, אז מוטב להציג כ-n, זה n התחלתי, וזה יגדל אקספוננציאלית מכאן, הקצב של הפונקציה הקספוננציאלית תהיה מוכתבת על ידה קבוע הזה כאן, אבל זה ראה כך, זה יגדל יותר ויותר מהר לעולם ולתמיד. כפי שהקסקרנו בתחילת הסרטון, מלטוס לא האמין שזה יהיה אמיתי. הוא מאמין שאנו נקבל כמה גבולות טבעיים, שהתחילו להלץ את האוכלוסייה, ובמחשבתו, ככל שהפונקציה יותר ריאלית או, או טבעית, על מנת למדל את האוכלוסייה, כך, או אפילו יותר לכיוון התרסקות לסביב וגבול המוצר. מה שנראה בסרטון הבא הוא שווה הולץ הציעה משוואה דיפרנציאלית מאוד מתאימה, ופתרון למשוואה הדיפרנציאלית, אשר ממדלת בצורה הרבה יותר טובה, ומתארת את המציאות שמלטוס האמין שאנו נמצאים בה.